Čaute, stále sa mi zotavuje hlas z koncertu, ale dneska je tu špeciálna udalosť po Vankúry, lebo v podstate toto je uh, hlavné mesto Marihuany, by som tak povedal. Toľko trávy pokoje Tuná sa nedá opísať, poďte sa so mňou pozrieť na pár stánkov, že ako to tu vôbec vyzerá. Takže napríklad tento stánok, tu na. je to tu, je to tu extrém. Väčšinou vždy, keď bol... Väčšinou vždy, keď bol 420, 420, alebo 24, 20. apríla, tak vždy som bol niekde odcestovaný preč a dneska je prvý deň tu na vchádade, čo som sa rozhodol toto tu ísť pozrieť. Takže si predstav v podstate Jarmok na Slovensku, lenže miesto cukrovej vaty alebo klobásky si môžeš tu nakúpiť šišku alebo koláčiky, jogurty, cukríky, hocičo, čo už vlastne sa dá vyrobiť z marihuany. A ten smradaky tu je tu na každý fajčí, je extrém. Pred pár rokmi sa tu na Marihuana zlegalizovala, takže sa dá normálne legálne kúpiť ako napríklad pivo v obchode, čo sú normálne obchody na ganžu. Je druhý deň a včera som vám vlastne zabudol povedať, že my sme si s Henio zobrali voľno. Ideme na výlet do Williams Lake jazdiť na bajkoch. Najšielanejšie bajkové veci ktoré sa dajú asi jazdiť tu na, v Britskej Kolumbii, aspoň z mojej strany je to tak. Ja vám ukážem všetko na mape, na profesionálnej mape, ktorú uvidíte niekde tuto. Odporne zapršaný Vancouver sme opustili dneska ráno v 8. Prešli sme Sklomiš a prešli sme Pemberton. Prešli sme zasnežené kopce, kde väčšinou chodívame jazdiť. A teraz sa práve nachádzame v Lillooet, čo je už taký Prechod medzi ihličnatými stromami do takého suchšieho, skálnatého, kaňonovo-pieskovo-štrkovo. Cesta z Vancouveru do Williams' Lake je 500 km a my pokračujeme ďalej. No dobre, a takto sme sa teleportovali do prekrásneho miesta menom Williams' Lake. Čakajme tu na našich kamarátov, ktorí sú tu od včera. Sme sa dohodli sa stretneme tuná a za chvíľku konečne ideme jazdiť. Takže po 7 hodinách a 500 km odjazdených, jazdených, sa potrebujem kúsok rozhýbať, lebo som ako taká hodená a zabudnutá niekde v rohu. Takže toto bol najbrutálnejší úvod, aký som kedy zažil. Zaparkoval som auto, videl som 20 ľudí a tu sme, v lese. Pozrite na to stádo kretenov. Dobre, aha, hneď prvý dole, <laughs> dobrý úvod, Poďme poďme teda, najväčší vláčik asi, aký som kedy išiel na bajku, konečne nás na moje 26 -ke. keďže je free festival 2022, tak proste nemôže vať bajka 26 -ku. ostatne. to morie dovoleno, ale to, ne, kurva. Rupij sa veľké sú. Ale tak isto tam cíti, že chłopci si ešte prišli na dertiky kúsok poskákať a za chvíľku pojdeme do kempu, kde si dáme konečne pilko, nejaký ohník a vidíme sa, sa tam. No a tu na to máme, Dubak kúpilo brutálny kemper, ktorý je jeho novým damavom. Teraz je plán taký, že teraz sa ideme prezrieť, ideme do kempu, kde ideme dneska spať a odtiaľ je trailer rovno k týmto, k týmto šútam, k týmto žlabom. a vyčlačíme si to hore alebo vyniesieme a potom zažijem strach svojho života. Každý jeden rok. Dobre, tak uh, my sme sa práve dostali na vrch všetkých tých žlabov, ideme si pozrieť vlastne, kade pôjdeme dole, celkom tu fúka, začalo poprchať, čo vám poviem, uh, vždy keď idem tieto žlaby, tak mi není všetko jedno, lebo sú to asi najústejšie veci, aké som kedy išiel, tak sa poviem na to pozrieť. to vidíš z hora. No dobre, tak sme tu na vrchu. ja si idem kúsok pozrieť tento ridge line, ako ideme dole, ale v podstate nič nevidno, proste takto ideme dole a ďalej už je horizont, takže veľa vám neukážem, ale za chvíľku to vidíte na onboarde. V podstate tam máme zaparkované auto ako vidíš. Nením všetko jedno. Musím, budem uprímný. Hneď ráno, keď som sa dneska zobudil a vedel som, že ideme sem ke tieto šúty znovu jazdiť. Bol som tu už dvakrát, tak ty kokos, každý jedenkrát keď sem idem, tak mám pocit, ako keby som išiel do takej vojny. A nemyslím si, že som jediný. Dobre, kámo. Tak uvidím tiež, ako jak mi to tam pojde. Keď ma to tam zase šmíkať, zastanem asi. Jasné, ja asi zastanem, kámo. Neviem, uvidím. A to čo? Hej. No dobre, s ľubakom ideme teda hrebienok. že si ten drobůvěc bude, bude nějaký skeč, ale to ještě. Tam je hlavně skočí ta skála dostat. Komej, jdeme. Jdeme. Tak pojď. Ta skála nás poplá. Pojde! Kamo, ale... ja som... <laughs> ty si nevieš predstaviť, čo som zažil hore. Ej, kámo, ja som to videl. Kamo, videl si to? To videl. Kurva. Dvakrát tam byl len na tom všetku arenu. Kámo, ja som bol takto na rajdoch. No a sme dole. Uh, zažil som asi uh, najväčší stres v mojom živote. A stane, to sme sa vlastne... Vystrekli tam medzi tými dvomi jónnymi kameňmi a teraz ideme naspäť si dať pivko a asi pôjdeme znovu hore. Fu dúfam, že to bolo natočené na drone, ktorý tam bol tiež, lebo to, čo som zažil, tie kokos, sa nedalo písať, to bolo, to bolo extrém. vysoký risk spadnúť na jednu alebo na druhú stranu. Pozrite si odbord. Tak som tu zastali pa ja. Dobre, freeride, send it. To dosť dobré. Znovu ďalšie sa ukončil, Príči sme do freeride dojazdu kempu. Pozrite, koľko nás tu je. A ideme si niečo spraviť na jedenie. Ideme piť nejaké pivo. A zajtra pôjdeme znovu šútiť nejaké šúty. Koľko nás tu je? Neviem, nejakých 12-13 nás nás tu je, takže nás tu extrémne veľa. Ale... Nepoznám ani polovicu. Tam je A majsang